إهداء للدكتور عبد المجيد معيض الشلاحي شاش راسي يوم أغني بالقصيدة. شاش راسي يوم بالقصيدة. الحروف الأبجدية، هاجسي نظم لي أبياتٍ جديدة، هاجسي أبياتٍ جديدة، فزعة القفان ما تصعب علي سجلوها واعلنوها بالجريدة وحصرياً وحصرياً يوم رحتنا ويلا تكترى يا عبد المجيد جدك القصيدة يا عبد المجيد جدك القصيدة فكترحب مرحبا وغلان وحيا عبد المجد وفي ياسك المجد وفي يدك شهادة والوطن نور ونورك زاد ضيه أشهد انك حر وصده بعيده جبتها باصرار وعزم قوية الف مبروك التخرج يا شلاحي سبيل سبيل سبيل سبيل الولية يا زين يا ابو رفيف يا زكى الوشاحي يا ابو رفيف يا زكى الوشاحي بالتخرج والسعاده اليوم حي يا حفيد المجد والعز المجيده يا حفيد المجد والعز والمجيده والمجيد ما يهابنا الوفا والنار حيه يا ولد معي كل اللي رصيده طيب فعله طيب بنية يا شلال حال فخر نعمل بديده من امطر العز ولا بالجويه وانت طيبك ما توفي هالقصيده، وانت طيبك ما توفي هالقصيده، كانت ابغى الصدق خذها من يديا، وانت طيبك ما توفي هالقصيده، كانت ابغى الصدق خذها من يديا، والله اني فيك يا عبد المجيد افتخر برب السعد واضرب تحيه